السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جوله جديده لمتابعيننا الجوله دي احنا بنخصصها لكل حبايبنا اللي معانا في المتابعين برنامج سمسار في مصر وبيطلبوا شوارع ان احنا نصورها لهم بالاماكن بالتفرعات بتاعتها النهارده الجوله بتاعتنا جوله ما يطلبه كل متابعنا أول حد من متابعينا كان طلب مننا جولة في شارع الفلاح بتفرعاته شارع الفلاح بادئ من هنا شارع الحجاز شارع الحجاز اللي هو متفرع من لبنان وممتد لوادي النيل ده شارع الفلاح اللي احنا ماشيين فيه أول شارع بيقابلنا على يدنا اليمين اسمه شارع سيد عبد الواحد هنخش فيه وهنرجع في نفس الشارع علشان الناس آآ اللي كانوا طالبين التفرعات بتاعه شارع الفلاح نقدر ان احنا نورع لهم شارع الفلاح بيمر مرورا على آآ ميدان اسمه ميدان محمد شفيق اللي هو ده وبينتهي في شارع اسمه شارع شهداء المهندسين في وشنا هناك اهو بنخش منه بعد كده مرورا على الميدان الشارع اللي وشنا اللي على نصيته العماره الجديده ده اسمه شارع عبد القوي احمد طبعاً احنا ماشيين. هنرجع تاني بس للشارع اللي هو موازي لشارع سيد عبد الواحد. اسمه محمد شفيق. بنطلع بعد كده من محمد شفيق بنلاقي نفسنا بقينا تاني في شارع الفلاح الشارع اللي بيقابلنا بعد كده اسمه شارع ابراهيم عثمان ابراهيم عثمان ده باردك من الشوارع الهاديه اه مشهور ان فيه هنا مقرات اداريه وفي عيادات وفي عمارات سكنيه منطقه هاديه جدا وراكيه يمكن احنا ملاحظين ان هي كلها شجر ومنطقة سكنيه برضك السكني هنا في العمائر الجديده في الاستثمار حلو جدا يعني في كام برج هنا طالع فوق الممتاز ده اسمه ميدان ابراهيم عثمان وبيطلعنا على شارع شهاب هناخد نطلع على شارع عبد الأوا احمد احنا كده خلصنا الجزء من الفلاح اللي هو ناحيه شارع الحجاز هنروح الجزء الثاني للفلاح اللي هو الناحيه الثانيه اللي في الامتداد اللي بيودينا لحد صراع المهندسين طلعنا كده من شارع عبد الأوا وطلعنا على شارع شهاب كده احنا في شارع شهاب في الجزء الاخير من شهاب اللي هو بيودينا لحد وادي النيل طبعا الجزء ده الاول ما كانش عالي في الاسعار دلوقتي بعد العمارة الجديدة اللي طلعت فيه والمنطقة نطفت والشارع ده اتسفلت كله شارع شاب فالمنطقة دي غليت احنا هنلف ونرجع نروح شارع الفلاح الجزء التاني طبعا شارع شهاب من الشوارع التجارية والاماكن اللي مشهورة جدا في المهندسين. يعني اي حد حضرتك بتسأله انا في المهندسين عايز اجيب هدوم او عايز اشتري حاجات. يقول له انزل شارع شهاب. فشارع شهاب من الشوارع التجارية. طبعا احنا لسه خارجين من شارع الفلاح الناحية التانية على ناصيته سيراميكا الأمير بنخش شارع الفلاح الناحية دي على ناصيته حزب الشعب الجمهوري. أول شارع بيقابلنا اسمه شارع المصانع ده شارع فرعي صغير و احنا كده ماشيين في شارع الفلاح الجزء التاني وتاني شارع بيقابلنا اسمه شارع الحديد والصلب. بعد كده بيقابلنا شارع ثالث. في يمين وشمال، الشمال ده بيطلعنا لشارع لبنان، واليمين دوت شارع المهندس جلال بيودينا لشارع الغزل والنسيج. وبعد كده بنطلع على ميدان هم في ناس بتسميه ميدان الفلاح الميدان دوت وده اسمه شارع البورك ده شارع الغزل والنسيج لامسيته الفيلا واللي هناك ده شارع البترول ده شارع البترول احنا كده هنبقى طلعنا على المحور بس مناش ان احنا نقدر نرجع تاني هحاول نمشي من المحور البطيء كل ده الظهر بتاعنا في المحور البطيء الجزء ده كله طبعا قافلينه علشان خاطر كان فيه شغل في المحور البطيء هنا والتوسعات لسه شغالين بردك فيها انا حبيت اوريكم الخلفيه بتاعت المحور اللي هو ما بين شارع الفلاح وما بين المحور. المربع ده بيقولوا عليه جزيره. جزيره هو جزء من جزيره ميت عوبه اللي من ضمن مخطط الدوله ان كل الجزء ده هيتشال بالكامل بما فيهم المجمع المخابز اللي موجود هنا كل ده مخطط الدولة هي هتشيله والناس دي هتتنقل او هتقعد في ابراج تانية او في اماكن تانية فالمربع ده كله بردك هيتشال احنا كده رجعنا لشارع وادي النيل فوق النفر نرجع لشارع شهاب تاني كده احنا رجعين شهاب اه بنقولها احنا في المهنه بتاعتنا ان اخر شارع شهاب ده اخره في الارقام يعني بدايه ارقام شارع شهاب بادئه من اول شارع شهاب من ناحيه جامعه الدول مرورا لحد شارع وادي النيل اخر حاجه في شارع اه في الارقام لشارع شهاب بعد كده هنروح آه لمتابعنا التاني اللي كان طلب مننا آه نصور له شارع خان يونس وكان عايز جوله فيه بحيث انه هو كان حابب يعرف المكان احنا دلوقتي في تقاطع لبنان مع شهاب عايز اقول لحضراتكم ان انا لما عملت الجولة بتاعت المهندسين أه، الجولة بتاعت المهندسين ما كانش فيها الشرح لشارع أه، شهاب بلبنان كان لسه كان في شغل في شارع لبنان فدلوقتي الموضوع ده اتغير تماماً لا المنطقة هنا اتسفلتت حتى شارع سوريا لما انا كنت بصوره ما كانش لسه فيه سفلتة آه شارع سوريا برضك اتصور وبقى من الشوارع المميزه احنا بس بنعدي الاشاره هنبدا هنخش شارع خان يونس من شارع القدس شارع القدس هو الشارع اللي على نصيته في شاب ماكدونالدز والناحية التانية الحجر الصحي الكويتي اللي احنا داخلين من جنبه ده شارع القدس اول شارع بيقابلنا فيه هو شارع خانيونس شارع خان يونس بادئ من الارقام بردك من شارع القدس لحد ما ينتهي الجزء الثاني اول شارع بيقابلنا على ايدنا اليمين ده اسمه شارع كمال ابراهيم خليل احنا كده ماشيين في شارع خان يونس التقاطع اللي جاي ده شارع فوزي رماح فوزي رماح بينتهي يمين في شارع السودان وشمال بينتهي في تقاطع ميدان موسى جلال. بعد ما بيتقاطع مع شياب. طبعا شمالنا ده كان فوزي رماح يودينا بردك لتقاطع شياب. احنا كده ماشيين وفي مدرسه الاوقاف على قناه اليمين. كل اللي احنا ماشيين فيه ده خان يونس كل اسبوع معانا ان شاء الله بامر الله هنخصص حلقه لكل الناس اللي عايزه شوارع معينه نقدر ان احنا نوصلها لها ونبين لها الشوارع طبعا احنا كل ده لسه ماشيين في خان يونس اه هنطلع اخره على شارع دي مشي فبتمنى متابعينا باذن الله يعني انا لسه بادئين جولات كنا بنشرح فيها المحور وكنا بنشرح فيها المحور بعد ما اتقفل فلقيت نسب المشاهده قلت جدا يعني انا بتمنى بس من جمهورنا زي ما قلت لحضراتكم الدعم يعني استمروا ان انتم تدعمونا علشان نقدر ان احنا نكمل في المحتوى اللي بنقدمه احنا كده طلعنا على شارع دمشق واللي بره بعد كده دوت هنطلع عليه تقاطع سوريا فبتمنى بس الدعم لينا ادعمونا علشان نقدر نستمر ونكمل في الحاجات اللي احنا بنقدمها يا رب اللي احنا بنقدمه يكون حذر رضاكم انتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته